Estem al sector d'escalada que tenim aquí aquí a Prollans. Eh, hem sortit de l'hotel amb un grupet de clients de, de l'hotel i del càmping i hem pujat fins aquí, a deu minutets de, del mateix hotel. I l'activitat d'escalada és bàsicament una activitat que el que busquem és que els nens eh, facin un primer step d'escalada, s'habituint una mica a l'alçada, juguin amb l'alçada i perdint la por lo que seria l'escalada i la petita via ferrada. I aquesta activitat doncs, és ideal perquè la tenim ben a prop de l'hotel i així els clients poden disfrutar d'un doncs, matí d'activitat i d'aventura. El que ensenyem principalment és primer comencem fent l'activitat de, de la via ferrada normalment i ensenyem una mica el material que més s'utilitza, el cas, l'arnès, el disipador i tot plegat i després de fer la via ferrada tots junts comencem amb l'escalada i ensenyem les tècniques bàsiques d'escalada com assegurar-se, com pujar per la paret i com perdre una mica de por a l'alçada i al final venir a disfrutar que al final el que fem aquí és passar nos o bé i passar unes bones vacances.